باع هاي منا وقف. الو. باع. لا. علي ما دوسي. طلعت تطلع لهيج. ندوس على اخر واحدة. راح راح اطلع لهيج. راح ادوس على هادي. راح ندوس على يس. نقفل باعه. هسه نشوف جهاز ثاني. ايه. ها والله هسه هادي مثل هادي ايه كشين هاي اخر واحدة لا مو هاي لا لا يا الله دوسني هاي هاتوس ليس يس ياس ياس عشاء قفلت اثنين او اقف.